بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلب التطبيقات لقواعد توزيع الإلكترونات في مستوى الطاقة الفرعية SBDF طبعا توزيع الإلكترونات بيتم على ثلاث أسس الأساس رقم واحد مبدأ بول للإستبعاد ثم مبدأ البناء التصاعدي أو أوف باو ثلاثة قاعدة هوند. هنحاول نوضح لك كل اساس على حدة وامثلة بحيث ان انت ما تلاقيش اي مشكلة في توزيع الالكترونات لان الكلام ده طبعا هتحتاجه السنة دي والسنة الجاية في سنة, سنة إن شاء الله بالنسبة لمبدأ باول الاستبعاد بينص على لا يتساوى الكترونين في نفس الذره في عدد الكم الاربعه. يعني اقصى حاجه ممكن الالكترونين يتساووا في ثلاث اعداد. عدد الكم الرئيسي، عدد الكم الثانوي ال، عدد الكم المغناطيسي ال. لكن غالبا هيختلفوا طبعا في عدد ايه؟ الكم المغزلي إذا يتساووا في الثلاث اعداد السابقه. طبعا مش معنى كده ان هم كل الالكترونيات لازم تكون متساويه في اعداد كم. لا ده أقصى حاجة لكن أحيانًا بيكونوا متساويين في عددين بس أو في ثلاث أعداد ماشي أو في عدد واحد لكن أقصى حاجة يتساوي في ثلاث أعداد فقط على هذا الأساس تم وضع مبدأ بول الاستبعاد وقدامك بعض الأمثلة بتوضح لك الكلام ده سواء كان الإلكترونين أو الإلكترون في المستوى S أو في المستوى B بنوضح لك ان من من الصعب جدا ان تسوف الاربعه اعداد الكم عدد الكم الرئيسي وعدد الكم السنوي وعدد الكم المغناطيسي والمغزلي لازم على الاقل عدد واحد يكونوا مختلفين فيه زي ما تشوفوا الامثله تمام طبعا نبدا باستبعاد كل اللي فيه طبعا التعريف بتاعه المفهوم بتاعه والامثله اللي انت شفتها لكن احنا طبعا عشان نقدر اه نوزع الالكترونات في مستوى الطاقه الفرعيه اه لازم اه نستخدم مبدا اوفباو او بنسميه مبدا البنات السعودي وقاعده هون علشان اه تستخدم اه هذين المبدأين في التوزيع الالكتروني وطبعا انت فاكر ان المستوي الاساسي KLMNOPQ كل مستوى اساسي يحتوي على مستوى فرعي بتساوي رقم الكم ليه. وكل مستوى فرعي في مستوى تحت فرعية هنبدا طبعا بمبدا البنات الصاعدي او مبدا وفي باو في مبدا صعادي الصاعدي بينص على انه يتم مل مستويات الطاقه الاقل اولا ثم الاعلى فالاعلى فالاعلى يعني أنا ببدأ إيه اردت مستوى الطاقة آه ولكن بملأ المستويات حسب الطاقة. زي ما أنت شايف قدامك آه كل مستوى أساسي بيحتوي على عدد مستويات فرعية بتساوي رقم الكم دي، لو إحنا رتبناها آه بنملأ في الأول مستوى وين اس على سنة هو أقل مستوى في الطاقة. أحيانا للتسهيل يمكن الكلام ده من من وإحنا طلبة كمدرسين طلبة في الجامعة آه كان إيه الأساتذة بتوعنا كانوا بي... بيسهلونا الموضوع عن طريق جمل في بعض الاحيان طالوا ما يارفوش يشتغلوا عن طريق الاسهم زي ما انت شايف كده فاحنا بنقول لهم في جملة مشهورة طبعا من زمان منزل القدم بنقولها اللي هي اس اس بس بس دبس دبس فدبس, فدبس فدب فطبعا الجملة دي يعني ايه جملة معروفة منزل القدم يعني إيه مش معلفينها يمكن أساتذتنا هم اللي لنا عليها من منزل القدم يعني فانت ممكن تستخدمها كمساعدة لك في التوزيل الإلكتروني حسب مبدأ البناء التصاعدي وقدامك طبعا أمثلة أنا اجيب لك أمثلة كتير عشان توريك الإيه التوزيع الإلكتروني وزي ما أنت شايف ممكن بهذه القاعدة أو مبدأ البناء التصاعدي أو بهذه الجملة البسيطة أقدر أوزع جميع عناصر الجدول الدوري بس في بعض الأحيان هتلاقي فيه عناصر بتشذ عن القاعدة قاعدة التوزيع ودي بيديك المثال ليها في الآخر لأنك طبعا هتحتاجه هنتكلم عنه في الباب التاني تفصيليا وهتحتاجه طبعا في الثانوية العامة إن شاء الله في العناصر الانتقالية فأنا وريتك برضه مثال للكرومة 24 والنحاس وعشرين. كعناصر بيختلف توزيعها عن مبدأ البنات الصادي لأسباب طبعا إن. آه، الذره اللي كانت تكون مستقره لابد ان يكون المدار الخارجي لها آه، اما يكون ممتلئ بالالكترونات او نصف ممتلئ عامه تابع الامثله معايا ولو عندك اي استفسار ابعت لي وطبعا قاعده هند تعتبر مكمله لمبدا البناء الايه التصاعدي هتلاقي آه، نفس الفكره بس قاعده هند آه، كل اللي يهمنا فيها إنه يتم أولا ملء الأوربيتالات بالإلكترونات فرادة أولا قبل أن تزدوج وذلك أفضل لها من حيث الطاقة. يعني لو عندي ثلاثة أوربيتال في المدار الفرعي بي لازم وعندي تلات إلكترونات لازم كل أوربيتال يكون فيه إلكترون واحد مفرد فقط. لو عندي أربعة أو خمسة ببتدي زوج بعد إيه؟ بعد ما أخلص التلاتة فرد الأول زي ما أنت شايف وبعد كده ايه آه آه لو ما عنديش طبعا الكترونات اه بيستمر الالكترون فردي اه بمفرده في الاوربيتال عموما <حكم> تابع الامثله وانا جايب لك امثله لتوزيع النيتروجين الفوسفور 15 وعناصر اخرى شوف طريقه توزيعها علشان ما يقابلكش اي مشكله في التوزيع الالكتروني وإن شاء الله يكون فيديو بسيط وسهل تستفيد منه وهحاول أسيب لك في صندوق الوصف اختبار على الباب الأول لأن إحنا بالفيديو ده بنكون أنهينا شغلنا في الباب الأول فهنعمل لك بعض الأسئلة الهامة على الباب الأول في صورة الامتحانات الإلكترونية عشان تتعود عليها وإن شاء الله في المرة القادمة هنبدأ نشتغل في الباب الثاني الجدول الدوري الحديث وتدرج خواص العناصر وبنتمنى إن أنت تركز كويس في التوزيع الإلكتروني لأنه مهم جدا بالنسبة لك في المرحلة السنوية عموما والسنوية العامة طبعا إيه خصوصا ولو عندك أي أسئلة زي ما قلت لك إيه في صندوق الوصف أو في التعليقات أو على مدونة مستر اشرف الهادي الفريده على بلوجر وتبقى في البث المباشر وان شاء الله تستفيدوا ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستر اشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بمدينه مدينه نصر والقاهره الجديده